זה שכסף מניע את העולם, כולנו כבר יודעים, וגם את זה שכולם רוצים לעשות כסף, גם אם הם לא תמיד מודים בכך. אבל איך באמת מנהלים עסקים? את זה לא כולם יודעים, ובוודאי לא כולם יודעים ללמד את זה. דוקטור אייל מאוז מתוכנית ה ומרצה בכיר בקריאה האקדמית אונו דווקא יודע. דוקטור יאלל מאוז מינהל סכימ או ניול לסכימ זה משהו שבאמת צריך למוד אותו באקדמיה. אוסף זה מיניסאיונ ישיב וצריך שחרון תיבי לеньיה. מיניסאיון בא הסכימ זה בהחלט דבר שיכритי. האקדמיה בczem לוקחת את אותם קرونות ניולי, אותם דברים שאנחנו יודעים שחוזרים על עצמם בשורדיים, ונתנת לנו גם תשובות. ישבור את כל הקלים. יש רק זה מהחלון שזה לא מתיימ לנו, שזה לא מתיימ לאינטואיציה ניולי שלו. מה באמת מארחני את חמות הרמודים הוא <ש groo mic> מלמד שפה ניהולית מסויימת, ה-MBA מלמד אותנו לחשוב אחר, מלמד אותנו איך לקחת את הכלים האלה של התואר הראשון ולהביא אותם לידי ביטוי בעולם המורכב. מי מתאים להתקבל התוכנית ביניך רק בוגרי תואר ראשון מהעסקים או ניהול, או כל בוגר תואר ראשון אחר? הוא לכל מי שרואה את העתיד שלו בתור מנהל, רואה את העתיד שלו כקריירה ניהולית מתפתחת בתחום כלשהו ואיזה היקף שבוי למעשה מדובר אנחנו משקיעים לבנות את התוכנית בצורה שמתאימה למנהל העובד מתאימה לבן אדם שאנחנו יודעים שיש לו גם חיים מחוץ ללימודים הוא גם עובד, גם יש לו משפחה וגם בעד צריך להשקיע איפה בין היתר אפשר למצוא את בוגרי התוכנית שלכם הבוגרים שלנו הם בכל שדרת החברות במדינה יוצא לי הרבה פעמים להגיע לחברה ולפגוש בלובי כבר שניים-שלושה הבוגרים לפני שאני יושב בישיבה עם בוגרים אחרים שלנו. הבוגרים שלנו באמת נמצאים היום בכמעט כל מקום. מה שלא מפתיע, אקדמיה יישומית. אנחנו מכשירים אנשים להיכנס לעבודה כמעט באופן מיידי, וזה דורש שמעסיקות אותם הרבה פחות אפשרה. דוקטור מאות, מחוץ לכל, זה נכון שכסף מניע העולם? כסף מניע העולם, בכל תחות. אבל כסף הוא מדד למשהו, הוא לא המטרה האמיתית. כסף הוא... הוא אפשרות לאושר, בעצם אושר היא המטרה האמיתית של האדם ואני חושב שבן אדם בשביל למצוא את האושר צריך להגשים את עצמו אמרנו שבהחלט יש מה ללמוד על מיהול, על ועל כסף וחשוב מכל, הבנו שכדי להצליח צריך לשלב מולד ללמידה אקדמית